Okay, as it's a dining table. Okay, as Mama said, I need a חדש pitcher. I need a new pitcher. I already had a pitcher, but it's a little old, and I need a new pitcher. Okay, as I'm not, not angry, not upset, not upset, not upset, because I was at מה אני עושה פה כל כך? אני חושבת שחלק מה זה אני די ישנתי ברחוב אוקיי, אז רואים את הזה פה שמאבאב באדום? זה אומר שאין בכלל כאילו... בטריה אוקיי, אז אני עכשיו מצלין את טלפון שלי הייתי אמור ללכת לאן אבל כמו שאתם רואים המצלמה שלי בהטענה גם אני לא בדיוק הבן אדם שיתאים דברים כל ולוג אני מתאים המצלמה שלי בערך כל כמה ולוגיות כן גם אני הפעלתי את המצלמה הזאת קצת זאת מצלמה Canon EOS 680 ממש כן אפשר לראות עם 18 עד 55 עד השעה עד השעה בסדר רואים את כל זה זה קרה, קלפלתי את המצלמה אוקיי, אז הבטריה של אז הבטריה של ה-DSLR לא רוצה... זה? אני אצלם לכם כמה שוטים מגניבים חבר שלי כאן בקון אקשן אוקיי אז אני עכשיו פה בדרך לקניו לעשות כמה סידורים קצת שופינג זהו זה... זה כאילו יש עולם שלם למטה אוקיי, אז אני פה בקניון תסתכלו איזה קדוש זה נראה אוקיי, אז אני פה אה, מנסה להשיג אינטרנט המחשב שלי בשביל בשביל לעבוד על איזשהו משהו שוקע את הקפה הזה לא בטוח מותי ש... שומעים אותי בכלל, כי יש פה מלא רעש אממ... אני כבר 20 נקוד מנושים צוקר נאינטרנט, לא כל כך מצליח אממ... אוקיי, אז אני רואה שיש פה מ... מלא שאנשים כתבו לי, אז אני רק את זה רוצה... קודם כל בוולוגר קודם אני שאלתי למה לא חוגגים את זה, למה היהודים לא חוגגים את זה, כי זה חג ממש כיף, אני מתכוון מישהו כתב, אגב, נטע, לא חוגגים קריסמס בגלל שזה חג הולדת יש. אני לא ידעתי, תודה, האמת שתודה על המידע אז עכשיו, אז עכשיו מגיע חלק בעצם שערב ה-Thumbnail, שזה בעצם סיפור היה עם אייפון אומנם יש גם אייפון וגם אנדרואיד, אבל אני תמיד הדפתי אייפונים הם נראו לי עובה יותר מעוצבים טוב, הם נראו לי פשוט יותר טובים עכשיו אני רוצה אה, להגיד מאיפה כל זה התחיל חכו, חכו שיהיה, אני אוקיי, okay, אז הכל התחיל משני המכשירים האלה זה בעצם המקינטורס סנדוויץ' שזה בעצם מחשב ממש ישן מחשב נייח שאתה פשוט מחבר מישהו מכיר את הפלאג הזה? כנראה מי שיגדל בשנות אלפיים המאוחרות? לא! וזה! שזה האייפון הקלאסי! לא הארבע שאין לי מושג איך הוא נשבר לא האייפון 5C שזה מה שאני משתמש בו עכשיו האייפון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 אוקיי, אז אני אחרי מקלחת... לבוש! חוץ מהנעליים... בסדר. <laughs> החדר שלי סופר דופר מבולגן. עד <laughs> שהקריסמס לאט לאט קורס... אבל בסדר, הכל טוב. <laughs> אני הולך עכשיו להדלקת נירות של בן אדם שלא ראיתי המון זמן, ואני מאוד אוהב <laughs> אוקי okay, אז השאר, שאר, שאר אחד ועשר. אני סיים מה זה كان. לא צילם תירבה כי לא היה כל כך קומל לצילם. Uh, וכאן, עכשיו יום שלמים לו על ה- vlog. אני יודה. Uh, היה סוכשלי קוב כזה אז. Uh...